Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna film handlar om digitala hjälpmedel, del 3. Ljud Förutom att du kan justera ljudstyrka, det vill säga volym, så kan du även anpassa ljudbalansen eller använda monoljud. För Android, om du exempelvis bara hör på ett öra eller hör olika bra på olika sidor, så kan du kombinera ljudet så att allt ljud spelas upp på båda sidor. Till skillnad från när ljud spelas upp i stereo, då ljudet kan skilja sig mellan vänster och höger sida. Så här ställer du in monoljud. Gå till inställningar, tillgänglighet. Här hörförbättringar, monoljud, eller på vissa enheter, inställningar, tillgänglighet, hörsel, monoljud. Aktivera genom att klicka på reglaget. För iPhone. Om du exempelvis bara hör på ett öra eller hör olika bra på olika sidor, så kan du justera hur mycket ljud som kommer från vänster, respektive höger. Så här gör du för att justera ljudbalans. Gå till Inställningar, Hjälpmedel, Ljudbild. Dra i reglaget för balans mellan vänster och höger. Inställningen kan göras oavsett om du använder datorns högtalare, separata högtalare eller hörlurar.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 Ljudbild. Aktivera monoljud genom att klicka på reglaget. Ljussignaler. Du kan bli aviserad om händelser på din enhet via ljussignaler som du ser istället för via ljud. Det kan vara passande om du exempelvis skulle vara i ett sammanhang där ljud kan störa eller om du har nedsatt hörsel. För Android, om du inte hör eller inte har ljudet på så kan du bli aviserad om vissa händelser på skärmen via en ljusblixt istället för via ljud. Detta finns enbart på vissa enheter. Det gör det lättare för dig att veta när din enhet behöver din uppmärksamhet, exempelvis när någon ringer eller skickar ett meddelande. Så här gör du för att slå på blixtaviseringar. Gå till inställningar, tillgänglighet, hörsel, blixtavisering eller på vissa enheter inställningar, tillgänglighet, avancerade inställningar, blixtavisering.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 Exempelvis när någon ringer eller skickar ett meddelande. Så här gör du för att aktivera ledblixt på varningar. Gå till inställningar, hjälpmedel, ljudbild. Aktivera funktionen ledblixt vid varningar. Här kan du även välja blinka om ljud är av vilket innebär att funktionen med ledblixt enbart används när ljudet är avstängt. Funktionen förutsätter att du har slagit på ljudnotiser under inställningar, notiser. Vibrationer. Om du varken ser eller hör, eller är i ett sammanhang där ljud och ljus kan störa, så kan du bli aviserad om händelser på din enhet via vibrationer som känns istället för syns eller hörs. Detta finns enbart för mobila enheter. För Android. Som ett alternativ till ljudsignaler kan du välja att enheten vibrerar, exempelvis när det ringer eller när du får ett meddelande. Det kan vara bra om du inte hör eller har nedsatt hörsel. Det kan även vara praktiskt om du befinner dig i en situation där ljud kan störa, även om vibrationerna i sig också kan avge ljud när enheten ligger på en hård yta. Så här gör du för att ändra vibrationsinställningar. Gå till inställningar, ljud, eller på vissa enheter inställningar, ljud och vibration. Här kan du välja att aktivera, antingen vibration vid samtal och aviseringar och eller vibration vid ett tryck på skärmen. För iPhone som ett alternativ till ljudsignaler kan du välja att enheten vibrerar exempelvis när det ringer eller du får ett meddelande. Det kan vara bra om du inte hör eller har nedsatt hörsel.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 att enheten vibrerar med ringsignal och att enheten enbart vibrerar när ljudet är avstängt. För iPhone. Om du vill använda vibrationer för att särskilja olika händelser på din enhet så kan du välja mellan olika typer av vibrationer. Det underlättar för att veta vad som händer och inte bara att något händer. Så här gör du för att anpassa vibrationsmönster. Gå till Inställningar, Ljud och kaptik. Under rubriken Ljud och vibreringsmönster kan du få olika händelser, exempelvis samtal, sms och mail, Välja vilken vibrering du vill ha för vilken händelse. Detta sker på samma sätt som för olika typer av ljudsignaler. Du kan även skapa en anpassad vibrering som du skapar själv. Tack för att du följde den här kursen. Besök gärna vår Youtube-kanal för fler minikurser. Vi finns även på Facebook och Instagram. Sök på biblioteken i Hamsta.